Acabada la COP de Glasgow, les preocupacions pel planeta continuen. No s'han aconseguit la majoria d'objectius i la confiança en aquestes cimeres cada vegada és menor. La convenció comencava amb les promeses dels polítics. Desejo fer un llamament i és es que trabajemos de forma conjunta perquè aquesta COP suponga el punt de inflexió que impulsi un verdadero canvi de rumbo del planeta a través d'una acció solidària, contundente i urgente. Les quiero contagiar és espíritu optimista des de les ciutatutades als estados en la COP26 que sepan que sí se pode i és que països com Espanya, la Xina, l'Índia o els Estats Units són els que més canvis han de fer. Entre de la, de la Convenció Marc de Nacions Unides per Canvi Climàtic com de l'acord de París hi ha molt molt aquesta idea sí de justícia, no? de qui realment ha creat el canvi climàtic històricament com a, com a Països del Nord ha una responsabilitat de de, de, de lluitar contra el canvi climàtic molt més estrictament. Però aquesta responsabilitat la tenen els polítics o la ciutadania. És que s'apel·la massa a la responsabilitat individual i això és una manera també de que els governs passin la pilota als ciutadans. La realitat, però, és que hi ha molta desconfiança en el que puguin aconseguir els governs perquè a SCOP, a més de polítics, també hi van els lobbies i els seus interessos econòmics. Aquest any, la delegació de combustibles fòssils té més representants que la de qualsevol país i s'ha descobert que el president de la Cimera, Alok Sharma, havia rebut donacions d'aquestes empreses. També s'ha sabut que les declaracions d'emissions que fa cada país no sempre són certes. Jo crec que està estructuralment impedida d'arribar a, a, a un acord eh, que sigui el necessari, perquè la, la distància entre allò que és físicament necessari, i allò que és políticament possible és abismal. Aquesta desconfiança ha fet que la ciutadania es manifesti per fer pressió als governs i exigir accions immediates. Tenim sempre la sensació de que les COP no sirven per a de que llevam 26 COP amb aquestes i que encara no hem aconseguit ni siquiera una sola vegada reduir les emissions de carboni. A Glasgow hi ha hagut protestes, però no ha estat l'únic lloc. A París, Londres, Seúl, Brussel·les o Barcelona també s'han omplert els carrers. M'esgarrifa el col·lapse social i les guerres per raons climàtiques. COP26 canvieu el sistema. Preges com aquestes són les que es llegeixen als cartells Destinction Rebellion, una organització per a la conservació del medi ambient que avui, l'últim dia de la COP, protesta davant del Departament d'Acció Climàtica per denunciar la insuficiència dels acords de la cimera i la falta de compromís polític. No, no ens podem quedar parats com a poble mentre estem una, amb tan males mans quan el que està en joc no és el Black Friday, ni, el, ni, ni la Navidad, ni res, sinó és la nostra pròpia supervivència. Però la ciutadania és conscient de la gravetat de la situació? Pluges torrencials, volcans, tot això que... que o sigui, és com si s'assebla que s'està apropant com la fi del món. Estamos cargando bàsicament el planeta i no existe un planeta B. I què en pensen de la cimera? Pondran primeres pedres per intentar solucionar algo que ja viene con retraso i que seguramente la classe política no sea la adequada per a solucionar-lo. Aquí primen els diners, i com que primen els diners, finalment el que es fa és el que diu el, el, el señor dinero, no? Després de dues setmanes de negociacions, 190 països han signat l'anomenat Pacte Climàtic de Glasgow, amb avenços importants si els comparem amb la primera cop, tot i que insuficients segons les organitzacions mediambientals, la comunitat científica i la ciutadania. El pacte, però, no és vinculant, i cada vegada queda menys temps per salvar el nostre planeta.